9.00. Меморіальний комплекс героїв-десантників загону Костянтина Ольшанського. Зібралися представники влади та військові. Захід розпочали з хвилини мовчання. Далі – гімн України та покладання квітів. На Миколаївщині лишилося 184 учасника бойових дій, один з яких брав участь у визволенні Миколаєва. Жодного з ветеранів на сьогоднішньому заході не було. Звісно, ця категорія населення зараз полишає цей світ, це природній плин речей. Суб'єктивна причина в тому, що у нас зараз відбувається зміна наратива інтерпретації подій Другої світової війни, тому вони зараз вже подаються не з точки зору радянського героїка патріотичного дискурсу, як це було раніше, а у більшій мірі адаптуються до стандартів пам'яті про Другу світову війну, які є в Європі. Участь у заході взяли 70 людей, сказав начальник сектору превентивної комунікації Олексій Ципко. За півгодини до меморіалу прийшли ще семеро людей. Це члени міської та обласної організації ветеранів України. Серед них – подружжя чорних. Віктор та Олена розповідають, 22 червня для обох особлива дата – день пам'яті, скорботи та гордості. «Ми прийшли сьогодні прийшли сьогодні вшанувати пам'ять тих, хто пройшов війну. Хто дав світу те, що ми можемо спокійно прийти, зустрітися. Батько пройшов. 19-річним його забрали, 20 серпня. Пройшов пів Європи, закінчив війну у Берліні. Дві контузії, три поранення, ордени, медалі. Воював, повернувся. Помер сім років тому. Сьогоднішній захід – перший, на якому не було жодного учасника бойових дій, каже голова Миколаївської обласної організації ветеранів України Валентина Редька. У обласному центрі таких людей лишилося 130. Звикли, що ще карантин, є можливість їм підійти, звичайно, ми їх вдома відвідуємо, і вік такий уже 97 років, хто учасники бойових дій. А так ветерани, діти війни, працівники тилу у нас присутні, обов'язково це свята дата, дуже скорботна. «До молоді звертаємося, щоб вона душею і серцем сприйняли ці скорботні дати. І ніколи не забували, шанували, допомагали нашим ветеранам». Більшість сучасних молодих людей не ставляться до Другої світової війни так, як їх батьки, діди і прадіди. Тому і не приходять на такі заходи, говорить історик Валерій Чернявський. «Це пов'язано з тим, що в сучасних реаліях Друга світова війна, вона апріорі вже не не займає ту нішу, яка в неї була за часів радянського союзу, за часів перших десятиліть незалежності, де вона позиціонувалася як сакральне явище. А зараз відповідно в нас виросло ціле покоління, яке фактично не виховувалось у цих традиціях, тому фактично зниження інтересу молоді це теж нормальне явище. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.